مرحبا بكم من فضلكم لا تنسوا الاشتراك في القناة بالضغط على زر الاشتراك سبسكرايب ولا تنسوا تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد وننتظر منكم اعجابا وتعليقا لتشجيعنا واذا اعجبكم الفيديو لا تنسوا مشاركته ليستفيد كل من تعرفون هيا بنا الى الحلقة الجديدة بعد المقدمة أخيرا صدرت النتائج يا حسن نعم نعم أعلم يا زينب كانت نتائجي مقبولة سأسعى إلى نتائج أفضل إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله وكيف كانت نتائجك يا حسن درجات ممتازة يا زينب هل أنت الأول على صفك؟ أجل يا زينب أجل أريد أن أذهب وأرى درجاتك وماذا يهمك في الأمر؟ ألا تصدقينني؟ لا لا يا حسن لكن لأطمئن على درجاتك ليس هناك داع لتطمئني درجاتي جيدة لكنني أصبح مسرورة حينما أرى درجاتك العالية أوف لماذا تحبين الكلام كثيرا؟ حسن لماذا أنت متضايق ومنزعج لست متضايقا لست منزعجا كفاكي كلاما يا زينب أريد أن أذهب إلى البيت فحسب حسن حسن سنذهب هيا يا زينب هيا بسرعة أبي الحبيب السلام عليكم وعليكم السلام يا أبنائي أهلا بك يا زينب أراك مسرورة ماذا حصل؟ لقد صدرت النتائج يا أبي إيه؟ هاتي البشرى؟ أخبريني لقد نجحت والنتيجة جيدة وسأكون أفضل في المستقبل إن شاء الله أحسنتي بوركت يا ابنتي جزاك الله خيرا لا تتوقفي عن العمل والدراسة إن شاء الله يا أبي وأنت يا حسن كيف درجاتك؟ ممتازة يا أبي ممتازة لكن وجهك يقول كلاما مختلفا يا حسن وجهي؟ كيف يا أبي؟ وجهك يقول إنك مضطرب ومتوتر لا يا أبي أنا بالخير حسن نحن آباء وعلمتنا الحياة الكثيرة أنا وأمك نعرفكما جيدا بماذا تفكران وماذا تريدان وكيف تعرفان يا أبي؟ الأب والأم يعرفان أولادهما جيدا يا بني فهما اللذان يربيان ويحفظان طبع كل ولد حقا؟ طبعا يا بني هيا أخبرني الحقيقة ولا تخفي عني شيئا حسنا يا أبي لقد كذبت عليك درجاتي ليست جيدة حقا؟ نعم يا أبي كانت الدرجات منخفضة وأنا خجل منك ومن العائلة ومن أصدقائي ولماذا أنت خجل؟ من النتائج السيئة يا أبي ألم تخجل من كذبك الآن يا حسن؟ اسمع يا بني، الدرجات القليلة ليست عيبا، فهي ليست مقياسا للفهم والذكاء، لكن المشكلة في الكذب يا بني وكيف ذلك يا أبي؟ قل لي الآن يا حسن، ماذا استفدت من الكذب؟ لم أستفد شيئا، لقد كشفت فورا طبعا، حبل الكذب قصير يا بني، والناس سوف يعرفون أنك كاذب في النهاية وإن استطعت أن تخفي كذبك عن الناس تذكر أن الله يعرف كل شيء وسيحاسبك على كذبك عاجلا أو آجلا هل يمكن أن توضح لي أكثر يا أبي؟ إن الله سبحانه وتعالى حرم الكذب وعاقب عليه والنبي صلى الله عليه وسلم جعله من صفات المنافقين كما جعله طريق النار فقد قال في الحديث الشريف إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا النار؟ نعم يا بني فمصير الكاذب في النار لأنه يقلب الحق إلى باطل والباطل إلى حق وأنت لست كذلك يا بني فأنت إنسان مؤمن بالله ورسوله هل ترضى بأن تسجل عند الله من الكاذبين والمنافقين؟ هل ترضى بأن تكون في صحبة المنافقين في جهنم؟ لا طبعا يا أبي أريد الجنة والإسم الطيب عند الله إذا يجب أن تكون صادقا في كل أقوالك وأفعالك والقال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا عن الصدق نعم يا بني ففي نفس الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا آسف يا أبي تذكر يا بني أن الكذب ضرر لك في الدنيا والآخرة ففي الدنيا لن يتعامل الناس معك إن عرفوا أنك تكذب وستبقى وحيدا وسينظرون لك نظرة سيئة وستسقط قيمتك عندهم أما في الآخرة فقعر جهنم سيكون دارك لن أكذب مرة أخرى يا أبي لم أكن أعرف بكل هذه الأضرار للكذب أعرف ذلك يا بني فأنت ولد جيد ولا تحب الكذبة وتعلمت الآن خطر وضرر الكذب لكننا نخطئ يا أولادي ونصحح أخطاءنا ونتعلم منها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون